Hej nyckelnyfiken och välkommen till kapitel 6 av How to Stream. Under detta avsnitt tänkte jag prata om e-sports. Så vi börjar med det självklara. Vad är e-sports? Är det en slags tävling i hur snabbt man kan läsa mail? Nej! Kort och gott så är e-sports den professionella tävlingsdelen av dator, konsol och mobilspelandet. Så de som är riktigt bra, duktiga på ett specifikt spel kan, om spelet är e-sportsvänligt, tävla med och mot andra spelare. De som sedan hamnar i topp kan även tjäna en ordentlig hacka på sin skicklighet. Så hur fungerar e-sports? Beroende på vilket spel du spelar, Tävlar du själv eller i lag? Så E-sports är inte bara ett spel utan dussintals olika spel som man tävlar i. Du kan kalla det en slags digital spelolympiad. Där de mest populära spelen förra året var Fortnite, Dota 2, Counter-Strike GO, PlayerUnknown Play Battlegrounds, Overwatch, League of Legends och så vidare. I år, under mars månad då corona började spåra ur, lanserade även Call of Duty Warzone som fick 15 miljoner spelare på bara fyra dagar. Så detta är nog ett spel som man borde hålla koll på framöver. Vanligtvis så börjar folk tävla online där de som sedan kvalificerar sig vidare fortsätter offline i stora arenor där de tävlar i finaler för att fastställa vilken spelare eller lag som blir mästare. Och att spela finaler offline är viktigt. Eftersom det finns så mycket du inte kan kontrollera när folk spelar hemifrån. Då, och då snackar jag om, främst om att fusk som inte är ovanligt. Så när människor istället samlas fysiskt på plats så har du som turneringsarrangör plötsligt full överblick och kontroll. Du kan kontrollera allt från hårdvara till mjukvara om man utför även drogtester med spelarna. Detta kan låta lite konstigt, men droger har blivit ett problem inom e-sports. De som spelar länge eller streamar måste oftast hålla sig fokuserade i timmar, vilket självklart är påfrestande. Därför vänder sig vissa spelare oftast till stimulanter eller mentala steroider som Ritalin eller Adderall. Detta är då läkemedel som används mot de som lider av till exempel ADHD eller som har kraftiga hjärnskador. Och Drogerna ökar ju avsevärt koncentrationen, förbättrar reaktionstiden och förhindrar trötthet. Självklart med bivarkningar, men dessa är få oroliga över eller ens medvetna om. Så idag så testar därför många tävlingar spelare på grund av det uppenbara problemet. E-sports legitimitet som en riktig sport förblir också ifrågasatt e-sports har presenterats tillsammans med traditionella sporter i vissa multinationella evenemang i Asien främst. Då, där även internationella olympiska kommittén har diskuterat deras inkludering i framtida olympiska evenemang. Men även och även här i Sverige har det pågått en diskussion inom Riksidrottsförbundet med liknande resultat som som, i, som internationellt att e-sports får inte ingå i förbundet. Så Ett av problemen som olympiska kommittén har tagit upp är att i de mest populära spelen handlar det ju om att en sida dödar den andra. Så detta är ju naturligtvis till nackdel och det krockar med vissa regler som dessa organisationer har. Det hade ju varit eh, sjukt underhållande men tråkigt om sputgasträdda dödat varandra är på riktigt, eller hur? Så frågor som förståeligt inte är enkla att lösa. <klipp> e-sports saknar också en ensam global organisation som styr och ställer. Det finns vissa organisationer som försöker uppnå detta som VESA, World Esports Association. och De har sedan ESL som är världens största e-sportsföretag bakom sig. Och det har visat sig att ha stora företag bakom sig har dock eh, några nackdelar eh, i, i dessa samtal där man vill hålla förbunden neutrala. Men om vi tittar tillbaka i tiden lite, uh, när började man egentligen spela datorspel mot varandra i tävlingsform? Vad tror du? Mm? Du är troligtvis, troligtvis fel. Faktiskt innan hemdatorn ens uppfanns och flera år innan Apple drog igång, för nästan 50 år sedan innan jag blev född 1972 bjöds Stanford University-studenter till ett så kallat Intergalactic Space War i USA. Vår stora pris var, var ett, års, ett, års, ett års prenumeration på Rolling Stone-magasinet. Kul fakta är hur tävlingen hölls i Stanfords AI-lab som sponsrades av ARPA. Det är då samma gäng som skapade internet ungefär samtidigt. Så bara tänk dig en miljön där borta. Så datorummet i labbet hade även en intressant smeknamn, Mordor, detta eftersom alla i alla rum i labben fick namn från Tolkiens böcker. Men man kan ju fråga sig, var det bara en slump eller fanns ett skäl? bakom kom till att just datorummet fick namnet på det land som styres av eh, mörkets herre Sauron. Vi kommer nog aldrig veta. Så här tävlade man i, i ett spel som heter Space War och den som vann blev korad till Intergalactic Space War Champion 1972. Ja, det är bara så jävla skolt. Alltså. Men, några år senare, 1980, hölls Space Invaders Championship som Atari låg bakom. Detta var ju den första storskaliga tävlingen som lockade mer än 10 000 deltagare och sen var ju bollen igång. Och Idag fyller e-sportstorneringar hela arenor, men det är ingenting jämfört med hur många som tittar på det online. En arena drar till sig max 30 000 personer med cirka en miljard människor sett e-sports på något sätt online, där minst 250 miljoner människor är frekventa tittare. Massor har förändrats på 50 år, spel, människor, hårdvara, allt. Och tack vare internet når man idag via Youtube, Twitch och andra livestreaming-tjänster en enorm global publik. Kinas befolkning är längst framme när det kommer till tittare och de västerländska länderna ligger efter. De två ledande europeiska länderna inom antal tittare är Danmark och Sverige med 9 respektive 8% av befolkningen som tittar på e-sport. I Kina räknar man med en mer än dubbelt så högre procentdel, och du vet ju hur många som, som bor där. Professionella gamers spelar vanligtvis på PC, men man tävlar även inom konsol i spel som FIFA eller Street Fighter. Och många av de stora fotbollsklubben, bland annat MFF, har sina egna FIFA-lag eh, som tränar i samma anläggningar som de riktiga lagen. Och senaste tillväxten inom esport kan man säga tillhör mobilspel. Så genom till exempel spel som PUBG Mobile eller liknande. Uh, nu kan vi också nämna att PUBG Mobile har förlorat över 80% av sina spelare på ett år. Trots det har man idag runt 30 miljoner dagliga spelare, vilket också förklarar hur snabbt det kan gå samt hur stort det ändå är. Den genomsnittliga åldern på Fire Gamer är cirka 23 år. Uh, det kan skiljas något uh, mellan vissa spel. Och eftersom äh, konkurrensen idag är så stor så börjar ju folk lägga så många timmar framför skärmarna även vid tidig ålder. Som du kan föreställa dig så skapas det mycket turbulens mellan barn och deras föräldrar. Det är inte alla som friktionsfritt kan lägga åtta timmar framför en skärm när de är 14 år gamla. Så här finns det mycket att göra. För att utbilda föräldrar och äh, kidsen ungdomar som verkligen vill äh, bli proffs. Vilken slags uppoffring du behöver göra, men även vilken disciplin du måste ha. Samhället i sig kommer, kommer inte hjälpa till riktigt i dessa, i dessa sammanhang. Så egentligen kan man utgå från några av de äldre sporterna som mall. Den, en, den enda delen du behöver lägga till är ju den här fysiska träningen som du saknar i e-sport. Så att du har ju vissa standarderade. Så att sova bra äta rätt, fysisk träning, lyfta vikt, och springa, allt det där, och sedan såklart träna, smart är avgörande för att lyckas. Men även känna till sin utrustning, alltså vilket tangentbord ska jag ha, vilken mus passar mig bäst, vilka spelinställningar ska jag ha, vilken stol passar min ergonomi bäst och så vidare. Det är något som, som man måste optimera. Och de flesta spel är också beroende av lagarbete och bra lagarbete. Så att veta hur man kommunicerar effektivt mestadels via tal blir viktigt. Så när du gräver i alla dessa detaljer ser du samma typ av professionalism som i de andra sporterna. Detaljerna blir mikroskopiska men oj så viktiga. Så hur mycket pengar egentligen tjänar du som en professionell e-sportare? först och främst kan man säga att man kan rätt tydligt säga att inom e-sport så lyfter man inte upp enskilda spelare lika mycket som andra sporter gör. Det är mer fokus på lag än spelare. Och ett lag kan, kan ha flera spelare som spelar i olika spel. Så det finns cirka 500 högt betalda professionella spelare över hela världen, vilket inte är så många men ändå en del. Och deras löner är i genomsnitt mellan ungefär 3-5 tusen dollar varje månad. De bästa spelarna dock tjänar ju mycket mer än det. Men de är ju självklart inte så många. 2019 eller för, förra året var den samlade prisbotten i tävlingarna. Inom de tio populäraste spelen cirka 188 miljoner dollar. Eller ungefär 1,8 miljarder kronor. Så det är inte för skam. Men det blir mer och mer uh, pengar inom sporten. Tittar du på topp tre högsta e-sportspelare, hur mycket de har tjänat i, pris, i prispengar under, under sin karriär, så är det ungefär 67 miljoner dollar man har tjänat i prisbot. Det är ju fortfarande inte mycket jämfört med hur mycket Ronaldo och Tiger Woods har vunnit i prispengar, men det händer ju mycket inom hur mycket pengar som finns i sporten. Och lagen och spelarna tjänar ju självklart även pengar via sponsringsavtal och liknande. Så fler och fler människor kan leva på e-sports idag. Inte bara, spelare som, alltså inte bara spelarna utan lagledarna, affärsutvecklarna, tränarna och så vidare. Som i nästan alla sporter för tillfället så håller ju en e sportskarriär inte länge. Men jag tror att det kommer att förändras i, i, i framtiden. Det är nog lättare att hålla ut längre här än i andra sporter. <hör> vi får se vad som kommer att hända där framöver. De flesta som streamar spel själva brukar inte fokusera på en professionell e-sport. För att när du tävlar kan du inte fokusera på din publik, vilket behövs på någon nivå när du strömmar. Du är ju istället fokuserad på att vinna när du tävlar, och med noll tanke på vem som tittar och hur du ska vårda dem. Du är bara fokuserad på effektivitet. Det är därför som när de bästa spelarna och lagen tävlar så är det någon annan som tänker på produktionsvärde, underhållning och så vidare. Och här har du företag som Dreamhack, svenska Dreamhack, som är riktigt bra i denna gebit. Om du aldrig besökte Dreamhack även tidigare så borde du göra det. Jag var nyligen på Dreamhack Masters i Malmö och det var verkligen intressant att se hur, hur allt föll på plats. Dessa arena arenahändelser strömmas över hela världen, främst via, via Twitch, och, men även via andra kanaler. Men de har hundratusentals tittare och ibland miljontals tittare börjar beroende på vad det är för typ av event. Så sporten växer snabbt och jag är säker på att gaming och e-sports kommer att producera världens största events i framtiden. Kolla bara på Marshmallows live-konsert i Fortnite som hade över 10 miljoner live-besökare. Hur många konserter kan skryta med det? Om du är osäker, titta bara på banan idag. De tittar på Youtube och tittar på hur andra spelar spel och hur de spelar själva och sen spelar de själva med sina kompisar. De lägger mer vakna timmar på det än på någon annan sport och det berättar allt du behöver veta om framtiden. Så om du inte är investerad i e-sport och inte förstår det alls är det dags att registrera ett Twitch-konto och se vad allt detta handlar om. Du kan även följa gaming via Facebook eller Youtube idag. De här stora och, är ju tungt investerade i detta nu för tiden. <skratt> det kommer ju aldrig vara för alla. Men de stora massorna rör sig i denna riktning. Med tiden kommer denna typ av digitala sport att dominera. Bara för att alla kan delta, och det finns så många olika typer av, av spel. Du kan ju i teorin tävla i schack också om du vill. Så detta var allt för idag. Eh, kommentera gärna om du tycker att jag har rätt eller fel. Och i så fall varför. Adio.